Hjärtligt välkommen till min superhistoria där du fortæller og jeg tegner. Dagens fortellerglade gäst er Lea! Hvor gammel du, Lea? Sju. Favoritter? Hæ? <skrøk> nok snakk. Lea, din superhistorie. Vær så okay. Det var en gang en drage som heter Willi, som bodde i en mørke skogen. Hvor sånn Willi ut? Han var lysegrønn med mørkegrønn prikka. Willi bodde i den mørke skogen, og så han ingen venner. Og så sa han, å, oh, jeg må finne en venn. Og så dro hun til byen for å finne en venn. Men en kom til byen, så var det mange mennesker som så på han. Hjelp en drage! Ja. Og så var Vi veldig litt Han sa, og så dro hun tryst, og hodet ble sånn. Og på veien hjem, så var en skummelig som var sånn her. Med, med. Hva er du sånn laget din din der? En slemdrag. Han hadde på hodet. En pygg. En pygg? Ja. Hvordan farger var En rosa. En rosa pin? Ja. Hva heter den dragen der da? Plok. Han smutte ild på alle. Grå ild. Grå ild? Grå ild. Vind var i brann, og så alle menneskene ropte. Hjelp en drage, og så sa Willi. Ja, vet deg, en drage, men Plok stod rett bak Willi. Hvilke ansiktsuttrykk hadde den da? Han sa så nei. Så så Villina Du får brenn og spise alle menneskene i byen Hvis du klarer å, å finne hva som er på her i gåten Hvilket dyr er Så Og da sa han Jeg er sterkest Nei um, Krokodille Nei Nej. Det er sniglar. Ah. det? För att sniglar kan bära huset sitt på ryggen. Okej, okay, vinner din. Og så sa han, nu ska jag vara lur och lur villig. Vad som ska vi göra? Blocka. Blokk... Blokkspill på en blokkpløyte. Det var magisk musikk, og så fikk han sånne runde, røde øyene. Og så hørte han bare på han. Hva ville han at han skulle gjøre, da? Drape Villy. Og så spruta Villy i rangene sånn alle ble vanlige igjen. Hæ? Filler og så fløyer han seg ved, og så ropte man snakkaen. Yippie! Ikke Willi, da. Kan han sa da? Jeg er en snill drage, bare sånn dere vet det. Er en snill drage? Du kan være vannbredt. Og slutt for en fantastisk historie. Hva synes du selv? Nei, bra! High five!